Την τελευταία ώρα θα σε περιμένω στη θάλασσα, άκλιτο, χωρίς γένος, χωρίς γενιά, γυμνό, χωρίς γλώσσα, χωρίς πίστη. Να σε φιλήσω στο λαιμό, να σου ανοίξω την κροθιά και να σου δείξω τον ήλιο, τον πρώτο της πρώτης μέρας. Κατάσταση αλόκοτη σε χώρα ξενική. Συνέστημα μυστήριο μα έφερε εκεί. Πε το ανάγκη επιλογή. Η εξαναγκασμό πε πως απλώ μια ρογμή μα χώρισε στα δρό. Τα πόδια στην Ευρώπη, μυαλό ανατολή. Τι σφαίρες σου ματώνουνε ακόμα αυτή τη γη. Από το ίδιο μαγαζί ο Αλέξη ξεψυχά. Μα δεν σου φτάνει αυτό τιμή στο παύλο στη γωνιά. Ο λόγο του απείλησε και τα γυμνά του χέρια. Βροχέ ήταν τα μάτια του, δεν ψάχνω για ξεφτέρια. Σα έμαθα καλά, είστε χρόνια εδώ. Κι αυτά που εκπροσωπείτε, μου σφίγγουν το λαιμό. Το χρέο σα σημαία και οι αγορέ λατρεία. Μολύνεται με μίσο πια όλη την κοινωνία. Δεν ξέρω ποτέ το μαθε, μα πάντα ρατσιστή. Από το οίκο, συνείσαι όλου του πρόσφυγε τη γη. Σου κλέβουν τον αέρα, σου πίνουν το νερό. Η ματιά του ετσακίζει και του στέλνει στο βυθό. Υπάρχει όμω μια φωνή που ζεχνει σταθερή. Σκουλή, θα, θα ζήσουμε, πάρτε το γραμμή Ψάχνω εκλογέ, να βρω καμιά αιτία. 200 χρόνια πριν η ίδια ιστορία δανείζε σε δανεί. Στο τέλος την όλο Το ψέμα σου αμάσιτο κατεβαίνει όλο Να ζήτες φανερά κάνουν τη βρώμικη δουλειά Αυτοί δεν κυβέρνουν από 30 και μετά Και στην εισάθλιγη σκάλπες Ζητάς δημοκρατία Ή ψήφο μα κουρέλει στη χρεοκρατία Λαός αμόρφωτος στεγνός και χαπακωμένο, ζητιάνο που μισεί, τη γη του κολλασμένου. Πουλάει την ψυχή του σε τη δίκαια. Θετικά, και λέει: Δεν πειράζει ό, τα δείχνουν τα κελιά. Υπάρχουν όμω και φωνέ σε στενά και γειτονιέ. Φωνέ αλληλεγγύη, φωνέ συγκροφητικέ. Το ξένο, κάνουν αδερφό. Μαζί φωνάζουν τώρα, τώρα ή ποτέ. Η βροχή να γίνει πόρα, να ξεπλύνει, να, να και γεμίσει τι ψυχέ με ελευθερία. Μιαλάσα τα, τα λεμόνια, να στύψει με μανία. Το οξύνο θα μα φέρει, γιορτή. Για άλλη γυλεπτομέρεια, πασάρω στο τζοντή. Χρονιά πολλά περάσανε στην έρμη του τη χώρα. Φορεί όλοι τους βάζανε, σε κλέβανε με φόρα. Νουδούπα σου ξανά, νουδούνται με εκπασό και πάλι. Δε χώρτασε, θεσούφτασε. Έχω απορία και μεγάλη, και αλλά θυμάμαι φυσικά. Και όλα τα, τα τυράκια, τα... αυτά που σου πετάγανε σαν ξέρω λουκουμάκια Πως θα σε εξισώσουνε και θα σε Ευρωπαίος Και αν τα αυτού σου αυξήσανε με τεχνική το χρέο. Πως θα σε κάνουνε τρανό, θα έχει τα πάντα όλα Μα τώρα σου ταρπάζουνε, θα ξεπουλάνε όλα Πως θα αποκτήσεις το ευρώ το ισχυρό γαρτί σου αυτό εν τέλει έγινε μόνο η καταστροφή σου Αλλά ξανά Επέμεινες και είπες πως δεν πιστεύεις άλλο πια σε ψεύτες λογοδίτες Πως ύψωσες περήφανα όλη τη δύναμή σου Στις 5 Ιούλη έγινε το όχι η φωνή σου Όλοι σε γράψανε εκεί Πιάνει μελάνη. Και τότε αποκαλύφθηκε η πιο φιλτή πλεκτάνη. Το σχέδιο, όπω κατάλαβε, Απ' την αρχή το, το ίδιο. ίδιο. Απλά ο χαρτοφύλακα τώρα έγινε σακίδιο. Οι τράπεζε να σώζονται και, και το ευρώ, ευρώ να ανθίζει. Φόροι πολλοί να μπαίνουν, άλλο να θυσαυρίζει. Εσύ να γίνει πιο φτωχό, χωρί δουλειά και σπίτι. Να έχει χρέη, πολλαπλά και να σε λέει καλή. Να σε υποβαθμίζουνε του κόσμου, τα μάτια. Να σε πειραματώζω, του όειλε τα κοιτάπια. Με δικαιοσύνη που γίνε δικαίου, πια ο ύπνο. Φασίστε σαν ενόχλητη, σκοτώνουν αδιακρίτω. Η μιζαδόροι, οι γνωστοί, οι ντόπιοι τα βατζίδε τη business συνεχίζουνε. Καμιά αλλαγή δεν είδε. Όλοι αυτοί κι άλλοι, πολλοί σπάνε μαζί σου βλάκα. Ελεύθεροι κυκλοφορούν αντί για τη φυλάκα. Την μια χειροκροτά, την άλλη του ψηφίζει. Και όσα χρόνια έποτε μπρο στην TV του βρίζει. Σηκώ αυτό το κάναπλε και κλεί το χαζοπούτι. Κράτα μια θέση αξιοπρεπή στη γη τούτη. Το περιβάλλον φύλαξε σαν οφθαλμού σου πόρη. Αλληλεγγύη απάντησε στη φτώχεια του σε Το μέλλον υποθήκη μα και ελπίδα ζωντανή μα. Αγώνα μόνο. Διαρκή αυτή είναι η ζωή μα.